Contándonos algo sobre as ovellas. As que comeu lobo? Sí. Por mira, as ovellas estaban xei unha noite, e na súa finca de ovellas. Empezaron a ladrar os cas, a ladrar os cas, xente coi o ladrar os cas, pero non sabía o que era. E era o lobo que che a comer as ovellas. Que che parece? Cinco ovellas que había aí. Non deixou ninguna. E agora o pobre do Manuel tuvo que traer outras ovellas, porque o pueblo estaba triste sin ovellas. E agora traixo cuatro. Estamos moi contentos, or do pueblo, que as ovellas. Porque é o único que hai no pueblo. Agora bate seis. É rica, é? Vé? Hai que nome É Toñita Mejor con una berza. Pero tú, ¿cómo cheira esto? Sí, está riquísimo. Eso es un hortensio. No, no, no, es otra cosa. Chivi, chivi, chivi, chivi. No son chivas, que son ovellas. De la que sale, de técnico de sonido. Sí. Vale por Dios. Ahí hay que poner nombre. Sí. Aise abe o protagonista. A ver, tú como conseguites as ovellas, man? En que momento pensaches que as roubas? Pois, pues, cando dixe a unha, "Quero comprar unhas ovellas, xe aprobo todo." Entonces, dise que vale, vai comprinos. Fui na maxi, a compralle dumas ovellas. E así empezou o motivo regalo ao meu carneiro, o José regaloume unha ovella. Y hasta ahora. ¿Por qué querías un vaso Para pasar un rato. ¿Sí? Sí. La plaza me aburre. Pero con algo a puerta. Mira, para darle como van a puerta. Eso se fijan dos dueños. Por dentro de Pero no se ahí como siempre traigo sus pies de acá Se dían a los nopi cuando te sienten acá Le veían como siempre, en aquí en la finca caligo ahí no pasará nada vecinos, en un carcero, en que entra en el suelo esa corte. Y si la puerta abierta en la corte, pero la finca está cerrada. Y eh, entró. Se eh, comió unas todas, y eh, una apareció allí arriba allí en el monte, y otra en esa finca. Bien. ¿Vas a ¡Marcha! No, que no pase ir detrás de E si caímos os dos E pues, me vai me tirar pues, no, Sempre está nos permitido O Manuel sempre quiso que lle regalara Cando era pequeno quiso que lle regalara un burro Despois foi crecendo E xa quiso que lle un cabalo E agora resulta que Que vio as ovelhas por aí E xa non se si as ovelhas E este canzinho? E este para pa guardar as ovelhas Que foron por aí la lugo Bonito, eh? é, Dios. Verdad, que bonito é, Dior. verdade, que é preciso. É, por aí, aqui, passeando por carretera, e, quando vi os ovelles, puto tota os ales. E agora, o boleu non vim, pero o Miguel viu non. O Miguel viu non, que se levantou a ventana. Eu sentín ladrar os cas, pero eu non me levantei, que sabía eu que era logo. Eu vi as ovelles a mañar comidas, porque veu a Maria Dolores dicir non oi que a coxinha, senón non no sentarabamos hasta que sabíamos a bordo. O sea, que mira. Pero agora está contento con estas súbitas. Sí. E xin a cerrar llevan a porta porque non xe volva vir con A min despertaron os estaban ladrando, ladrando. Uau, uau, uau, uau. O dixen, vou mirar a ver que pasa. Entón, nada, xin, eh, vin un can muy delgadinho, eh, andaba un poco raro, ata pensei, joder, pobre cante que estar pasando unha fame, e nada, quedou ahí, xa os cans deixaron de ladrar, e, e nada, volví a meditar. E bueno, e o día seguinte xa foi cando me enterei do das ovellas. Desde que a última vez que viñera o lobo, que me acardo eu, foi cando lle comeu a chiva do Benito pegou un esberro tan grandes sí. que o oíron en... na rasela. Se sí, debe quedar sí. como a tres kilómetros, así, en línea recta. Empezou o lobo que me coma chiro. E quitou ya. Sí, sí. Desde entonces non viñera máis hasta ahora. No. Que veu por as ovellas. Coitados. Coitadas. Coitadas as ovellas. No, uh -huh. Un... Que que vou contar? Eu já vinha um já já following... quando, quando foi a Maria de Lourdes que veio aí a, veio aqui a casa. Veio aqui a casa, e nós trabamos na na cozinha. E eh, eu que, que, pinha, que pinha. Deru... Em... Um a minha pequenina pequenina, eh, era, e quando ai, o lobo me atorrou já, já vias, mas tu não Ai, amí, fixo, é mifi, sou nenhuma, eu ando. Ai, que que o Pero que dices? Si, sí, muller matou, está todo praí, unha colabrónada, outra pra outra. Dice, ai, o demu, o inferno. A xa vella, a xa te dá a parar Todos os coxas parávam. A xa un cura, que dixe a María Esther, que va dar me praia a seus poblus, e pasaba por aquí. Entón, dixe a Maria Esther, e que aí passou, na pousa, que ali había un grupo de xente. E dixe, Nada, é que um novo batalho, umas ovelhas. Bom, bueno, ali eu creio eu para o um... Foraúndio. Que ele que... com o coche porque beijana beijana o Peixano era um Sim, pensava que era um acidente. Kem buscas? Como o chamar? Hai que estar camuflados hoxe. Estamos en peligro, na no, outro que se para, e outro veindousei. Maricarmi fáronos das ovellas. Que volveu falar das ovellas? Contaanos. Si que crees? O que sei? É a mi que me preguntas. Vos, ver, eu dos que que pasou co lobo? Que pasou co lobo? Uh -huh. A primeira chamada do día, é eh? que era. Que o lobo comera as ovellas ou Manuel. As ovellas que eran de todo o pueblo, pero bueno, eran do Manuel, claro. Menudo susto, non? Ver ese panorama e as ovellinhas todas comidas. É que te molest ver, viu? Mira, mira. Eh, mire, mire, mire, que mi logo monte. Flipa. é o que peixe xa. Sabe si o rollo é ese, Andrés. O rollo ese que concentra moito a luz. Pero isto es para buscar o lobo é bárbaro, eh. Compreina por eso, eh. O meu ten máis amplitud, pero claro, non tanta precisión. Ostia, eh? Hola! No, Estara... No, eh? Pillamos este mon! Ostras, eh? Que opinas das obellas do Manuel? Das obellas do Manuel, opino que de... penso que... que foi unha idea magnífica comprar as obellas. Que foi unha idea tremenda, unha noticia tremenda que que viñera o lobo comer. que as comera e as matara pero bueno, non por eso se pode demonizar o lobo o lobo é un animal que mantén, que mantén o equilibrio ecológico no monte o evento capaz de controlar a población do de... Xabarín e a población dos Corzos. O saludo é necesario. Que pasa, de vez en cuando dá algún disgusto como este. Pero para eso está a solidariedade dos pueblos, para iso dar o rapazo a, a repoñero o seu pequeno magote. Volve a chamar-me a topo do que te chegam. Olle, va, oufo que digo eu, interna. No. Ami, bus, má le un 30. Ucho espera, paro isto. Donde? Paro isto. Onde compro?